ή ένα φόβι. Κάνε πράγματα που γουστάρει. Κάνει πράγματα που σε ευχαριστούν. Αν σου αρέσει να παίζει κάποιο μουσικό όργανο, αν σου αρέσει να κατασκευάζει πράγματα, αν σου αρέσει να διαβάζει, αν σου αρέσει η μόδα, αν σου αρέσει ένα ή οτιδήποτε άλλο και αν είναι αυτό, κάτω. Έτσι, θα έχει πάντα κάτι ευχάριστο να κάνει, οπότε επιχειρεί. Πρώτον, κάνοντας το αυτό σε κάνει να πιο χαρούμενο. Και δεύτερον, γνωρίζοντα ότι έχει πάντα κάτι ευχάριστο να κάνει, σε κάνει επίση να γίνει χαρούμενο. Αν, παράδειγμα, εργασία σου. Και ξέρει ότι θα γυρίσει μετά στο σπίτι, και το μόνο που θα κάνει είναι να αράξει την πολυθρόνα, να πίνει τι μπύρε σου και να βλέπει, ξέρω εγώ, τι σειρέ τη μια μετά την άλλη, αυτό είναι κάπω καταφυκτικό. Αλλά αν έχει μια δύσκολη μέρα και ξέρει ότι θα γυρίσει στο σπίτι και θα εξασχηθεί την κιθάρα σου, ή το βράδυ έχει μάθημα γιόγκα ή ζωγραφική, ή χορού ή οτιδήποτε για την αυτό, τότε το άγχος και η πίεση ή οι δυσκολίε που μπορεί να συναντήσει μέσα στην ημέρα σου είναι κάπω πιο διαχειρίσιμο.